سلمونة غليزة كروه ما ينهز العزيزة إلا ما حشتي بالفاليزة سكر يا فمي ما حشي يا برو, يا برو. نحس في روحي معاقيه بو نطيش في بلادي في الزبلالاقو <تصفيق> الكبدك لو هرش وهو اللي يطلع سداده شعبي من زاد موش مش خاطي جاري عالخبز هني نحكى عليه عارفك اكرهني العورة انواري راكي تقول هدا بيوالي هانا عشنا الفقر وشر ومي الظلمة ما خوفنا بالعكس نكره تعبنا ما عفنا كل واحد وبره وطيبه امه هالعالم مروا مختلف مخي تلف قاعد نعيش سقط الكف عيني ترف خشم عرف الصن وعرف حر وشقف دولة رن تحب لخنن عنا فن لا عنا عفن هاتلك فن, فن لفل لمكان لا مكان لا زمن تحب يا قلبي نحب مخي ردح خامجة العيشة عدم حالف نسبكم بكلام وقح دولة كورة ورقة بنص وركش في الدورة ماشي غايدي حكاية عورة معبي قلوبنا بوجوه مسطورة صبورة كحلة شني هالوحلة عمري رحلة غادي أحلى نحب نعيش نحب نشوف عادل اللي تعدل كله مخلوف بلاصتي نعوفك كليت كفوف اقسم بالله على حد مش مشني معروف كلاتني العيون نقيص طروف ياعباد شمواتيني رد الغرايب حد ما عطيني بلدي تشوف عبدك يا ربي عاميني سكر بابي هاني يعني شهد الدري نفسي نفسي عامل افري بلاد ما ترحم لي افكاري تحبوا تقتلوني كيما قتلتو زوري راس الكلب اللي عمرو دينار حتى الاخرى ما عندك فيما تختار بين زوز من الناس تلقى واحد في باري بلادنا كار هربا بين النار يا عالم